سيدت عن عنكبوت الصمت للشاعرة دكتورة أمل العازي على طرقات عينيك ما زلت أحبو على طرقات عينيك ما زلت أحبو إليك على طرقات عينيك ما زلت أحبو إليك أتلفح دائر العشق في محراب هواك على تركات عينيك مازلت أحب احبو اليك وتلفح برداء العشق في محراب هواك وأسرجت من مواكب الهوى شموع ليلي وأسرجت من مواكب الهوى شموع ليلي أتأمل في بريق الهوى واتنفس عبير اللقاء وأغرق في نسمات الشجون ولكن ما زلت ولكن أنت ما زلت تكيم في عنكبوت السم ولكن أنت ما زلت في في عنقبوت السم وتلف خيوط اللوعة على بقايا الأحلام فهي هيا تعالى إلى بساط العشاق وافرخ كاسات الشوق في أمواج السهاد، تهيا هيا تعالى إلى بساط العشاق وافرخ كاسات الشوق في أمواج السهاد، واملأ نوبات من شواطئ الصبر، واملأ شوا- واملأ نوبات العشق من شواطئ الصبر. وغرق جروحي واغرق جروح الانين في بحار الصدق واترك عربدة الاوهام التي تتكئ على زوايا الروح هيا هيا اختلسني من ذاتي هيا اختلسني من ذاتي وحررني من خلود اهاتي هيا اختلسني